Χαιρετίζω το Συνέδριό σας με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα αγώνιμο πεδίο προβληματισμού και διαλόγου. Ταυτόχρονα, όμως, και ένα εφαλτήριο εξωστρέφειας, όχι μόνο του κλάδου, αλλά ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας. Η χθυκολέργεια, άλλωστε, είναι ήδη μία από τις εχμές της εθνικής προσπάθειας να ενδυναμωθεί η πρωτογενής παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές τη χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το επιτ και μάλιστα σε βαθμό και σε ρυθμό πολύ μεγαλύτερο των προσδοκιών. Είναι ενδεικτικό ότι μόλι τον περασμένο Ιανουάριο οι εξαγωγέ μα ανέβηκαν κατά 34% σε σύγκριση με το 2021, και η φθοκαλλιέργεια καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση τη ζωική παραγωγή που κατευθύνεται στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό ψάρι αυξάνει διαρκώ την παρουσία του στη διεθνή αγορά. Και ορισμένα είδη του μάλιστα, όπω η τσιπούρα και το λαβράκι, έχουν κατακτήσει μερίδια άνω του 50% σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλλει έτσι έμπρακτα στη συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενώ αναζωογονεί τις τοπικές κοινωνίες, διαμορφώνοντας πολλήπλευρες θετικές συνέπειες πανελλαδικά, για ο κλάδο σα συντηρεί περίπου 12.000 άμεσες και έμεσε θέσεις εργασία, οι περισσότερε εκ των οποίων σε παράκτηες περιοχές, όπου η ανεργία δυστυχώς παραμένει ύψηλη. Ταυτόχρονα, η χθιοκαλλιέργεια εδραιώνεται ως ελληνική εμπορική γέφυρα σε όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη, συσφύγγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσει από την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, όπως μαθαίνω, στη συνάντησή σας συμμετέχουν 400 επίλεκτα στελέχη που θα παρακολουθήσουν 55 ομιλητές από 13 χώρες. Έχουμε πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και των σα και εργαζόμαστε με σκοπό τη θωράκηση και την ενδυνάμωση του τομέα σα. Θα, θα περιμένω όμως με ενδιαφέρον και τα πορίσματα του Συνεδρίου σας. Σίγουρος ότι η χώρα και η ελληνική αιχθιοκαλλιέργεια θα επιστρέψουν σύντομα σε νερά. Η πρώτη στους κυματισμούς της δυναμικής ανάπτυξης και η δεύτερη στους φιλόξενους όρμού της πράσινης και κυκλικής οικονομίας που μόνο ωφέλη προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Καλή επιτυχία στο Συνέδριο σας.